أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ أَجَالَنَ لَكُمْ مِنْ جُنُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَطِيقُونَها لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تغلوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم يومون وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين غلبوا العذاب فلا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا اليهم القول انهم لكاذبون والقوا الى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وردوا عن سبيل الله شهيدا ما لا هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تجيانا لكل شيء وهدى ورحمة ومشرى للمسلمين الله الله الله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد, وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الألمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله أسماء ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ولا التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أَرْبَى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن